Estic estudiant el Grau de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Pompeu Fabra. El Grau de Publicitat i Relacions Públiques el que ens acaba donant és una idea general del món de la comunicació, que és com gestionar un projecte des de l'anàlisi fins a la creació i la producció. Hola, soc la Vigail Parra, he estudiat el Grau de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Pompeu Fabra. Treballo de social media, piar digital a l'Agència de Publicitat i de Zagitares. Porta tot el que és el tema de xarxes, tema newsletter i tot el que seria el PR digital, que és tot esdeveniment i marketing amb influencers. El grau de publicitat i relacions públiques de la Pompeu t'ajuda molt a prendre decisions, a poder treballar amb equip, que és important quan arribes a una agència de publicitat. La Pompeu et dona les eines, inclús als professors, perquè tinguis clar i sàpigues ben bé què són les relacions públiques i ben bé què és la publicitat. Llavors no tens cap mena de dubte i pots escollir l'itinerari que tu realment vols fer. Jo estic especialitzada en l'itinerari de creativitat publicitària, que ja estem molt enfocats a la creació, i la producció d'espots, sobretot, però també hi ha altres itineraris com el d'estratègia publicitària, relacions públiques o fins i tot anàlisi i investigació en publicitat i relacions públiques. Les instal·lacions de la Pompeu estan molt bé perquè és a nivell de publicitat i des del primer dia que entres veus al plató, tota la part d'estudi, de gravació, de so, de producció. Que una universitat que tingui un, un plató com el que tenim nosaltres és un punt molt a favor a l'hora de tenir en compte, sobretot en comunicació, en publicitat. Una de les coses per remarcar de la Pompeu són els professors. És un professor que està en actiu en el món laboral que no només treballen a agències o a marques, sinó que també estan fent de professors i molts estan fent d'investigadors. Som poca gent a la classe, el professor pot estar molt per tu, tenim més seminaris que classes teòriques i també fins i tot a quart tenim tallers. No? Ens dona un briefing, un projecte des de zero, tu l'has de realitzar sencer, però és totalment un projecte a nivell real. Mm surts preparats en moltes disciplines, des de Plane, planificador de mitjans, relacions públiques, social media... I realment, tots els meus companys i jo mateixa estem treballant.